مساء الخير معاكم طارق الجزار من Connect Four Systems. النهارده هنخد جوله سريعه عن النظام الاداري الجديد لشركتنا كموظفين وكمستخدمين. ازاي يقدر نوصل للنظام؟ احنا بنقدر نوصل للنظام من خلال اي براوزر، من خلال اي متصفح جوجل، اكسبلورر، اي حاجه على الكمبيوتر، سواء متوصل بالانترنت او حتى من خلال الموبايل. لو كتبت عنوان النظام الخاص بيا بوست عليه انتر هيجيبني على الصفحه دي. صفحه كويب سايت للسيستم نفسه ممكن يبقى فيها اخبار لينا. فيها مينيو. فيها لوجن. لوجن بنطلب من كل مستخدم انه يلقي اليوزر نيم والباسورد بتاعه. طبعا احنا بنكون مجهزين لكل مستخدم عندنا حسب طبيعه شغله ودوره في المؤسسه. بعض الخصائص في صفحته يقدر يعمل منها شغله بكل كل مسار. فمجرد ما دخلنا اليوزر نيم والباسورد لو عميل هيروح على صفحه المشتريات اللي بيشتري لو موزع يقدر يشوف ويحدث بضاعه دي لو موظف مبيعات هيبقى موظف مبيعات لو موظف اتش ار هيفتح ماي مانجمنت ار بعد ما دخلنا اليوزر نيم والباسورد هنا ده الشاشه بتاعت ممثل المبيعات فيها إيد بترجع لي دايما على الصفحه الرئيسيه، وفيها كلمات للبحث لو انا بدور اختصارات، بدور على حاجه معينه اسمع عميل، اسمها, اسمها مستند، وعندي اعدادات ومساعده وكمان دردشه لفريق العمل وتنبيهات، ايه الحاجات اللي موجوده عليا سواء كانت تو او اوبن تاسك مفتوحه عندي او مراسلات او مكتبات. الدردشه بتقدر تخليني اقدر ادردش مع فريق العمل، المساعده بطلب المساعده وابلغ عن مشكله بتوصل لنا في الشركه أن نتفاعل معاها ونحلها باسرع وبعض الاختصارات اللي بقدر استخدمها اثناء العمليات بتاعتي برضه بس كل اداره زي السير والطباعه دي اختصارات. ومن الاعدادات بقدر اوصل للافو اللي بقدر منه اغير الصوره بتاعتي عن إعدادات. الاعدادات واقدر كمان اشوف الانرجي بوينتس بتاعتي كانت عامله ازاي عملت كام كوتيشن عملت كام عملت كام سيلز كل الأيام كداش بورد ليا موجود. من الإعدادات لو رحت الإعدادات أقدر أغير اللغة. أنا بستخدم مش هنا بس بستخدم عربي ممكن أقول له إنجليش طبعا أنا عن جميع اللغات العالم. أنا أختار إنجليش وأقول له حفظ. يقدر معانا نحدث النظام ويحول المستخدم لانجلش وكل مستخدم يقدر يستخدم اللغه المفضله اليه. بالاضافه طبعا ان احنا ممكن ننزل ابلكيشن من ابل ستور او من جوجل ويبقى خاص بشركتنا نتساب عليه اليوزر نيم والباسورد لكل واحد نقدر يعني نغير الصوره وكمان اقدر اعمل تشينج باسورد واغير الباسورد للتاني. دي كانت جولة سريعة جدا إيه عن استخداماتنا، طبعا هيكون لنا لقاء مع كل موظف حسب تخصصه، وهنكون لنا فيديو تاني ازاي ننزل الابلكيشن الجديد بتاع نظام شركتنا على الموبايل، ونقدر نتعامل عليه من غير كمبيوتر، ومن غير برنتر، ومن غير حاجة. نشكرك جدا ونتمنى لقائكم في